يوم فهد لجلك نغني دون شك ودون ظني لك وصايف اذهلني عاليه قدر وشان لك وصايف اذهلني قدر وشال الفرح دق الدفوفه عالي فينا نشوفه المشاعر له شغوفه وسعدها اليوم زاد الفرحه دق الدفوفه عالي فينا نشوفه المشاعر له شغوفه وسعدها اليوم زاد ليلة الفرحه السعيده يا فرحه فرحة مديدة مع توافيق الزمان يوم فهد لجد نغني دون شك ودون ظني لك وصايف يذهلني عاليه كسر وشان يوم فهد يا اصيله مهرج تفرج بجيله يا فرحه الفرحة ذليله فهد تبقى الامان لك خواتي شاركوا لك بالسعاده باركوا جسمهم هم رتبوا لك كاف خارج بالبيان يا خواتك هجاهم جاهم من وصوفك يا حلاهم للفخر سحر البيان او اخوان تفسروا زا النور نور كل من منهم بالفقور لك يغنوا بنتنا جينا في فرحة عيالك فرحة دايم تزيد يا عسل فرحة تريد كل وقت وكل المكان اختي اللي في وصوفه ارتلي من تحدى ما يطوفك الفخر فيها يدان الفخر رجام مجال اختي مضرب للمثال راسخه مثل الجبال والفرح بالكم يبان الفخر لا جمجال ام اختي تنال دونها هالشك زال ثابت القدر الوشان يا عسى الافراح دامت في دروبك واستدامت اليوم <تصفيق> انزين ليلة الفرحة سعيدة والسعد عالي رصيده يا عسل الفرحة مديده مع جوابي الزمان يوم فهد لك نغني دون شك ودون ظني لك وصايف يذهلني عاليه كسر وشاي يوم فهد يصرى رصيده مهرة تفرد بجيله يا عسل الفرحة ذليله يوم فهد تبقى <تصفيق> الامان لك خواتي شاركتوا